ໂຕແກ່ວ່າເຈົ້າເຊັດပြီးລະປຽບໄປມາກໍລະຊິເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ Qbase software ນະ Presonance audio interface ໂຕຂໍແແລະ sound card ນະໃຊ້ໃຊ້ແັດບုံນີ້ປຽບໄປມາເອົາກູ Qbase ເຂົ້າໄລ່ໄປແລ້ວ create md ບໍນໍ mg project ໂຕຄູມາ အဲ့တော့ဒီကျွန DAW လခ်တဲ့ Digital Audio Workstation လို့ခေါ်တဲ့ c u b a s o f t w a r e ပေါ့နော်။သူနဲ့ Presonus Tomo တခြ audio interface ပေါ့နော်။အဲ u a r d လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူနဲ့ဘလို့ခမယာလပြချ်အော့ studio ဆိုနှိပ်မယ်။ a i studio e ကသာမ VST a u d i systems ရရပတမှ ASI driver ကိုยွှေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ ASI driver ကတော့ PreSonus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ a u d VSL ASI driver ေးပါတ်အဲ့ါိုยီးတော့သကဒီလေးနော် release d r ာ့အဲာသူိုမလု်ပဲရှိနေတ်ပါတယ်အာလမ်ကျစလေနှပေးပကောငလ်ော့ a p p l i c a i o n ကိ run နေတဲ့၃နေတဲ့အချိန်မှာတခြားသောဘောနောဒီ media window media player တို့တခြား google တို့တား a p p l i c a t o n တွေကိုဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်နှိပ်မထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင်လုမရော်ဆော့ a u d error ဆိုပြီးတော့ပြတ်တန့်ပါတယ်။ပြတ်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့လားကြောင့်ဒီအောင်နှိပတကရေးကပါတယ်။နက်ထ n a r y ရော a i v a e t i o c i n activate i o card တိုော auto o n e ပတတပါ်။ ดาว드คร가โอเคอัปโหลดนี่บาร์ดาว드ครออดิโอบ็อกซ์ s n l ASI โทรไดรเวอร์ไอ้เจ้ามาอ่อปกมันเนี่ยดูว่ายืนทาภีดาขရှင်ที่หน้านี้ดูไอคอนนี้44 BSNL တော်မှရှိတယ်ဒီ sound card ရဲ့ဒီ driver လေးပေါ့เนาะခုန install လုပ်ထားတဲ့ driver လေးပေါ့ 44.1 performance f o ဖြစ်နေအ f i 1တတကာအသင့ ดีเดะခါခါမှာ l a ပောောင်ရနတနောဆအနနဲကော့ဗာခလဲဆင်ဒမှာ audio connection ဆိုရက်ဟောပြခြင်းပါတယ်ဒီမှာ input ပေါ့เนาะ input ထဲမှာ studio ဒီမှာဒီပေပေပြအဲ့လလုပါတယ်အဲ အဲ့နခုပါနလင်ပမုလနပေါ့ပါတော့ဗို်ရိုပါလို်းလင်ရိဲ်းပ်ဂကရှ်ရမလိင်း်ပတ်အက်ပ််ထက်တယ်ဒီမ်တ််ပါန်ော်ကတေ်2်ကိုများပ်ပြီးအော်ပု်ကသွားပါတ်ီိုအောက်ပုတ်မှာပဲချိ်နု့ပြပါတယ်ဒီဟာဦချိ်ထာါမယ် audio box vice เปลี่ยนไซโด้ไดรเวอร์โตมโหกุต้องเนี่ยซ้อมแก่เนี่ยนำเลยเอาฉีดไปออกมามั้ยพี่เองที่มาเอ่อมอนิเตอร์โ အ right, right so so, ဲ <hacemos things necessary> from working, so ့ဒါဆိ Katy ုရင်လက်ရှိကဒီမှာ line out 1 line out 2ပြင်ဒါစတူဒီယိုပြင်ကြောနောက်ထပ် add bus ထထ်ပီါမ်။နှစ် l i ထညပါမ်။ a d တ်အမာဒီက line 1ရ် l ်ကျွန်တော်ကြပုပါအလရှိကျွနော်ရနဲ့ပေော်ဒီ s ချပီတဲဆရောက်ပါပီ။အအတန်င်ရော်သွးပြီဖ်ပါ်။ကျေူတင််။ ဒီငယ်ရက်နေ့အားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ c h a လေးကိုလည်လေလည်း s u b s c လပ်ပြီမမေ့ပါအော် like b ေး်းနှိပ်လု်အလုံစချာကို်မာကြပါစေ